خدمه الحسين زوار الحسين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نرحب بالضيوف الكرام خدمه الحسين اهلا وسهلا بكم حييهم الله والصلاه على محمد وال محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر ورا القرآن ورا القرآن نزل راس العصية وترتب عطش وتفسر عيال قال أنا العباس عاير شهرته تقول ما ما الغيرة سعر الأقوال النفس والمال يلعبون We shall never have the last ونمشي واسولف على الطافة ما نهار وندر العطش ويريدكش عند مولاي الشبر مشتاق للشباك بستر راكع واخيرا الى أمير النهر مطر محل الخليل بن عباس طيب وصبح برعان مدرش ادري من عين زينب يبدو موت العباس من عين زينب يبدو موت العباس روحو تعب الروح من يتعب من يوقف يرزه ارجيفه على الجيش عباس حيلو وهو واقف وحده عباس بنطف يا حريم هاي النار كل الحمار اللي فيها <تصفيق> خلى ورده الجيش شوي فزت رقيه النابون عباس رده ترقيه الجيش <تسجد> في <من> باء <العباة> في شكل من وما يمكن ان يقوم بس بالض ومن دور على الموت هذا هو بشوفه في قلهم فيه كل من رزق لمن يكره على صار طيب الهوة من مليا راحي ستة طلع على محمد وآل محمد